אנחנו יודעים כי המסחה למציאת היקף של מלבן היא P שווה לשני L ועוד שני W כאשר P זה זה היקף, L זה האורך ו-W זה הרוחב. כדי להמחיש את מה שאמרנו וסביר להניח שאתם כבר מכירים את זה, נסרטט כאן מלבן. זה נראה כמו מלבן. אם הצלע הזאת היא L, אז האורך, של הצלע הזאת יהיה גם L, זה W, אז הרוחב הזה שכאן הוא W. וההיקף יהיה פשוט לחשב מה המרחק ימנע נוע סביב כל המלבן הזה. לכן המרחק הזה יהיה ה-W ועוד L, ועוד ה-W הזה או 1 אתם תקבלו שני W, שזה יהיה שני W, וכאן אם יש לכם L1 ויהיה לכם L נוסף, זה ייתן לכם, אם תחברו אותם יחד, זה ייתן לכם שני L. לכן ההיקף יהיה שני L ועוד שני W. הם כתבו את זה בסדר אחר, מהדרך שאנחנו כתבנו את זה, אבל זה יהיה אותו דבר, אנחנו מקווים שזה נראה הגיוני. יש כאן שאלה, רשמו מחדש את הנוסחה כך שתמצאו מהו הרוחב. הדרך בה היא כי P, שווה למשהו. הם ביקשו מאיתנו כך שהרוחב הזה שכאן W. הם רוצים שנרשום כך שW יש יהיה שווה לחבורה של דברים עם L'ים. ועם P'ים בתוכה. אולי גם כמה מספרים. נחש... נחשוב כיצד ניתן לעשות את זה. הם אומרו לנו כי P שווה ל-2 כפול L. ועוד 2 כפול W. אנחנו רוצים לפתור עבור W. נקודת התחילה טובה היא יכולה להיות להיפטר מה-L. שבאגף הזה. של המשוואה. כדי להיפטר ממנה מהאגף הזה של המשוואה, אנחנו צריכים להפחית את השני אל משני האגפים של המשוואה. נעשה את זה בדרך הזאת. נפחית מכאן שני אל פחות שני אל, ואתם תעשו את זה גם באגף השמאלי. גם כאן יהיה לנו שני אל. אנחנו עושים זה משני אגפי המשוואה. זכרו, המשוואה אמרה כי p שווה לזה. אם אתם uh, תעשו משהו לזה, אתם לעשות את זה אז אם תפחיתו 2L מזה אתם חייבים להפחית 2L מפי כדי שהשוויון ימשיך להתקיים. האגף השמאלי יהיה פי פחות 2L. והדבר הזה יהיה שווה ל-2L 2L. הסיבה המלאה לכך שהפחתנו 2L כי כדי שאלו שכאן יתבטלו. אלו יתבטלו ואתם תישארו כאן רק עם 2 w אתם תישארו רק עם שני W, אנחנו כמעט שם, כמעט פתרנו עבור W. כדי לסיים את זה, אלינו לחלק את שני אגפים של המשוואה ב-2. הסיבה היחידה לכך שאנחנו מחלקים את שני אגפים של המשוואה ב-2, היא כדי להיפטר מהמקדם של ה-2. ה-2 את w אם תחלקו שני אגפים של המשוואה ב-2, נוספת אתם עושים פעולה באגף אחד של המשוואה אתם חייבים לעשות גם באגף השני הסיבה היחידה שבגללה חילקנו את האגף האמני בשתיים היא שתיים כפול כל דבר מתחלק בשתיים וזה יהיה סך הכל אותו הדבר אז זה יהיה שווה ל-W כעת יש לנו את האגף השמאלי אנחנו סיימנו אם נחליף שני אגפים קיבלנו כי W שלנו יהיה שווה לדבר הזה שכאן שווה ל-P שני כל זה כל זה חלקי 2. זотי היא התשובה הנכונה. למרות זאת, יש עוד דרך לכתוב את זה. אתם אולי תרצו לכתוב זאת מחדש. נקיף את זה בריבוע, כי זот התשובה הנכונה בשלמות. זאת היא התשובה הנכונה, אבל יש עוד דרך שאתם יכולים לבצע כדי לקבל את התשובה הזאת. ביטוי נוסף לאותה שאלה. ייתכן כי יש לכם עוד דרך נוספת. חוקית לחלוטין, לפתרון הבעיה, נרשום את זה באופן הבא. הבעיה המקורית היא P שווה ל-2L ועוד 2W. זה, באגף הימנים, העיקר אם 2 כגורם משותף, נעשה זה ברור, יש לנו 2 ויש לנו 2. אתם יכולים לדמיין איך נקבצים את 2 אתם תקבלו כי P שווה 2 כפול L ועוד W. זאת דרך זהה וחוקית לפתרון הבעיה. אנחנו יכולים לחלק את שני אגפי המשוואה ב-2, כך, כך שניפטר מה-2 הזה שבאגף הימני. אתם מתחלקו את שני בשתיים, אז ה אז ה-2, ה-A הזה וה-A להתבטלו 2 כפול משהו לחלק ב פשוט יתנו לנו אותו המשהו, זה יהיה שווה לפי חלקי שתיים. נרשום זה כאן מחדש. נרשום את זה מחדש, אנחנו נקבל P חלקי 2 שווים ל-L ועוד W. ואם אנחנו רוצים לפתור עכשיו עבור W, פשוט נפחית את L משני אגפים. לפעמים אתם יכולים נכתוב את זה בקו נפרד כמו זה, לפעמים אתה נכתוב את זה כמו זה. אתם יכולים להגיד כי אתם תפחיתו L מהאגף הזה, אם נעשה זה באגף הזה, אתם צריכים גם לעשות זה באגף הזה. זה אותו דבר כמו L שלילי. בגף האמני נשאר רק עם W, ובאגף אתם תקבלו, זה יכול להיות מינוס L ועוד פי חלקי 2 או שאתם יכולים לשנות את הסדר, אתם יכולים לכתוב את זה כפי 2 פחות L. וגם זאת תשובה חוקית באותה מידה. אתם בוודאי חושבים כעת, שני הדברים האלה נראים שונים. זה P-2L חלקי 2, וזה נראה ממש שונה מפי חלקי 2 פחות L. והם לא. חישבו זה. אפשר לכתוב זה מחדש כ-P. נרשום את זה עם אותו צבע. זה שכאן אותו דבר כמו P חלקי 2. פחות 2L חלקי 2. ברור, אם יש לנו a פחות b ושני מחולקים ב-2, אנחנו יכולים להפריד, אתם יכולים לדמיין שאנחנו מפלגים את החלוקה ב-2 שממש כאן, ושם 2 כפול l נחלק ב-2 וזה יהיה פשוט l. אז זה יהיה ל-p חלקי 2 פחות l, וזה, וזה בדיוק אותו דבר כמו זה שכאן.